Fomos ficando sós, o mar, o barco e máis nos. Rubaronos o sol, o paquebote esmaltado, que cosía con liñas de fume, axi de escadros sen marco. Rubaronos o vento, aquel veleiro que se abedeu, pola corda floxa do horizonte. Este océano destracou das costas e os ventos de Roseta. Orientáronse ao esquenzo, ás nosas soidades. Vienen de tan longe, como as horas do reloxo, pero tamén sabemos a maniobra dos navíos que fondean a xotamento dunha señaladora. No cuadrante estanteo das estrelas, ficou parada esta hora. O cadabre do mar, fixa do barco cada vento. Fume de pipa, saudade, noite, silencio, frío, e ficamos Sin sino mar e o barco, nos.